السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم ومعانا كود خصم جديد من اكواد آآ نون. آآ الكود الخاص بينا هو بيعمل في الامارات وبيعمل في المملكة العربية السعودية وبيعمل في مصر. تعالوا سريعا نشوف الكود ده ازاي? واقدر آآ اشتغل بيه واخد بيه الخصم الاضافي ازاي? وليكن هنجيب ساعة ابل اللي هي مقاس 40 اربعين اللي هي سعرها بعد الخصم اللي نحطه الف ميتين تمانية وسبعين هذه الساعة. نشوف تفاصيلها. عليها خصم اربعتاشر في المية. ده للموقع من اوكي okay. احنا هناخد خصم تاني اضافي عليه. اتأكد بس من التقييمات. اتأكد من صورة المنتج. خلي بالك من الحاجات ديت. ثم بعد كده أقوله له خلاص ماشي اوكي انا موافق دفاري للعربة. ثم بعد كده اقول له يلا اتمام عملية الشراء. ادي الساعة بتاعتك اللي انت خلاص قربت تشتريها. اللي سارها بعد الخصم اللي هو متدهوني الف متين تمانية وسبعين درهم اماراتي. اوكي مفيش مصاريف شحن لأي محافظة أو أي مدينة في الإمارات هقول له هنا أنا عايز خصم إضافي فاكتب الكود ده اكتب الكود ده سي 95 سي 95 وقول تطبيق اوعى تنسى تقول له تطبيق بص كده ايه اللي حصل انت خدت خمسين درهم إضافي على الخصم الموجود يعني انت دلوقتي بتتمتع ب 24% خصم اضافي. جيه كده اقدر اشتري الساعه بالسعر الجديد 1228 درهم بدلا من 1278 درهم. جيه شكرا جدا ليكوا وان شاء الله اشوفكم مع كود خصم من خصومات نون الجديد.